Tervetuloa teko hankkeen ensimmäiseen webinaariin. Tänään aiheena koneoppiminen ja avoin data. Minä olen Mika Valkavan, projektipäällikkö. Agendalla on nyt katsoa yhtäkkiä hankkeesta itsestäänsä Pari sanaa, mitä koneoppiminen on. Katsotaan vähän datasta, pari ajatusta. Kerrotaan, mitä avoin data on ja sitten vilkaistaan tuommoista demoa avoimen datan käytöstä, missä, missä käytetään autoveron arviointia. Tekoäly on akke koko Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet etelä alueen teollisuuden PK-yrityksissä. on pohjanmaan liiton rahoittama hanke, jossa tarkoituksena on lisätä PK-yritysten kiinnostusta tekoälyä kohtaan, havainnollistaa sen potentiaalia sekä lisätä yleistä tekoälytietoisuutta Etelä-Pohjanmaalle. Hanke alkoi yrityshaastatiloilla, jossa me kyseltiin, että tota, mitä niinku, tota, tekoälyssä tiedetään tai miten sen kuitellaan auttavan tota, yrityksen toimintaa. Ollaanko tehty jo jotain tuota, ää, tuota, ää, investointeja tai muita tekoälyyn liittyen tai käytetäänkö jotain muita työkaluja, mikä tekoäly hyödyntää. Ja näiden haastattelujen pohjalta näin sitten muodostettiin neljä eri demoa. Nämä käsittelee esi käsittelee esittelee ää, erilaisia tapoja Tuota, pari, pari erilaisista tekoilleen käyttö, käyttökohdetta ja sitten me käydään läpi myöskin ää, datan käsittelyyn liittyviä juttuja näin, että mitä ongelmia siihen saattaa tulla vastaan ja miten niitä ehkä pystyttäisiin ratkaisemaan. Ja näiden demo, ne, demot esitellään näissä webinaareissa, mitä meillä on sitten kolme kappaletta, jotka sitten löytyy YouTubesta nauhoituksena. Koneoppiminen menee yhtenä palvuran tekoälyn isomman pilven sisään ja sitten jos on kuultu syväoppimisesta niin se on vielä niin kuin yksi oma-alueensa tuota koneoppimisen sisälle. Käy syväoppimista tuossa, tuota, toisessa tulevassa webinaarissa, mutta koneoppiminen yleensä näin on tuota Wikipedian määritelmän mukaan tarkoituksen saada ohjelmissa toimivan entistä paremmin pohjatiedon ja mahdollisimman käyttäjän toiminnan perusteella. Eli sen sijaan, että tuota, yritetään olla itse fiksuja ja päättää, että öö, tämä osa prosessista kestää näin kauan tai tämä puristin painaa tällä voimalla näin kauan öö, tai muuta tämmöisiä arvoja, mitä ohjelmiin perinteisesti on kirjoitettu itse suoraan sisään näin, niin niitä ei laitakaan itse sinne suoraan, vaan meillä on kerättyä tietoa ja niiden tota, toiminnasta ja sitten niiden seuraamuksia. Me syötetään ne tota, noille algoritmeille ja malleille. Me saadaan sieltä vastaus, vastauspihalle, että mitä, mitä nyt tota, ehkä tässä kohtaa pitäisi tehdä tai mitä, mitä on odotettavissa, että tapahtuu, jos näin tehdään. Ää, Mä käyttämään aika ympäripyöreitä tätä, tätä, tuota, esimerkkejä ja termi, termiä tässä homman lävitte, koska tuota, ää, kunnes tiedetään tarkallensa, että mistä, mitä, mitä ollaan oikeasti tekemässä tai minkälaista ongelmaa ollaan ratkavassa ja minkälaisen datan perusteella ollaan tekemässä, niin tuota, ei voi mennä kovin tuota, sellaisiin suoriin kaiken mahdollisen kattaviin vastauksiin, vaan tuota, Päsentöinen vastaus on näin, että pitää kokeilla ja etsiä, että mikä toimii. Jos puhutaan tosiaan kärjisesti näin, niin tuota, koneoppiminen on käyrän tai tason sovitusta pisteisiin. Ja allankin, jos on kyseessä useampi ulotteinen kuin kaksi ulotteinen, tuota, pistepilvi, niin tuota, sitten puhutaan tason sovittamisesta tuonne. Ja tuota, kannattaa muistaa myöskin se, että tuota, kun tuosta näkyy näin, niin tuota, Tuonne on sovitettu tuo viiva, viiva pilvien pilviin ja näin, tuossa al alapuolella näkyy, kuinka tuota ollaan, on viiva ja käyrä ja sen ympärillä on vähän tyhjää tilaa. Niin, tuota, nämä usein on tilastotieteisiin liittyviä juttuja sovelluksia tällaisessa koneoppimisessa ja nämä eivät useinkaan anna absoluuttista yhtä ainoa vastausta, vaan on vastaus useimmiten mitä mallilta saada niin on jonkinlainen todennäköisyys. Että näin todennäköisesti tapahtuu. Se on hyvä, hyvä, hyvä muistaa ja ymmärtää tosiaan näin, että ne harvemmin on mitään tarkkoja vastauksia, mitä näillä tekoälymalleilla saadaan, vaan se on sitettu, että todennäköisesti näinkään. Näiden mallien opettamisessa on muutamia eri, eri tapoja, mitkä lähtee. Yksi niistä on tällainen ohjattu opettaminen. Eli me tiedetään jo, mitä sieltä meillä on, meillä on jotain dataa ja me tiedetään, että kun sille mallille annetaan tällainen data, niin lopputuloksen pitäisi olla tällainen näin. Ja tätä koulutusta tehdään tosiaan sillä lailla, että me syötetään näitä lähtö, tuota, lähtöarvoja sen sisään ja me tiedetään ja sitten verrataan sitä mallia, että antaako se sen odotetun lopputuloksen näillä lähtöarvoilla. Jos ei se anna niin sitä mallia koulutusta jatketaan niin kauan, kuin se antaa lähestulkoon oikein mahdollisimman lähelle odotettua tuota, tulevan lopputuloksen. Ja tuota, sitten kun me tuota, siirretään se malli varsinaisesti tuotantoon, niin tuota, sen pitää sitten hieman erilaisilla tuota, arvoilla antaa myöskin tuota, odotetunlainen lopputulos. Tämä olisi niin, Tavoite sitten se kaiken kaikkiaan lopuksi. Siitä. Sitten on tästä ohjaamatonta oppimista. Että jos meillä on tuota tällainen, eli ei tiedetä mitään ennalta, meillä on vain dataa. Me haluttaisiin niin tuota, sieltä erotella näin, että, että mitä sieltä, sieltä kaikkia mahdollisesti löytyy, niin tuota, on sitten oma, oma, omanlaisensa algoritmin, millä se tietoa, dataa voidaan, voidaan tietoa kaivaa. Esimerkiksi tuota, tässä kuvassa on esimerkiksi tuosta klusteroinnista. tämä nyt näkee ihan paljon silminkin näitä. Siinä on tuo 12 isompaa luokkaa rypästä ja tuota, tuota, se hajanaisia pisteitä ympärillä. Mutta nuo pisteet voivat myös tosiaan sijaita. Tuota, tuo pilvi voi olla paljon enemmän tuota, sotkuisemman näköinen, ja aluepirajat eivät pakosta olisi. Lähtötilanne on se, että kaikki nuo pisteet ovat samanvärisiä ja me ei tiedetä niistä, tuota, osata sanoa sitä eroa ollekaan näin. Mutta kun me ollaan syötetty se sitten tuota, tuota, sopivalle algoritmille noita dataa läpi, niin se on erotellut ja määritellyt näin, että tämä piste kuuluu punaisiin joukkoihin ja tämä toinen piste kuuluu sinisiin joukkoihin, niin sen jälkeen me ollaan, tuota, ollaan saatu tämä tietoja. Tämähän voi olla, näin, nyt tässä on kaksulotteinen data, mutta voi olla, että tuohon yhteenpisteeseen kuuluu usein mu mu muutakin tietoa kuin pelkästään tuo X- ja y -X on esityt että siellä voi olla useampikin ulottuvuus mukana, mitä ne sitten ei vaan tässä ole visualisoitu. Sitten on vielä tällainen vahvistusoppiminen, reinforcement learning. Tämä on ehkä helpointa esittää tällaisella peli peli pelitavalla, eli meillä on tuota jonkinlainen tota malli, agentti, jota koulutetaan. Esimerkiksi tuossa tota, alhaalla on kuvia StarCraftista, niin tota, missä on, mikä mahdollistaa, että se peliä voi ohjata pelin ulkopuolisella ohjelmalla, niin siinä on tehty useampiakin tuollaisia tekoälyagentteja. Ideahan näissä on tosiaan se, että se ei aluksi tiedä yhtään mitään siitä, pelistä tai maailmasta tai mikä tehtävä sille onko annettu näin. Se ajaa sitä, se kokeilee, se pystyy tekemään siinä jotain, siellä maailmassa antamaan komentoja, siellä maailmalla vaikuttamassa maailmaa. Sitä mallia palkitaan, jos se tekee oikein näin, niin rangaistaa, jos se tekee väärin. Ja koulutus jatketaan niin kauan, kunnes se on oppinut sen tehtävän, mitä se sitten ikinä tulee olemaankaan näin. Toiset esimerkit näistä on sitten sellaisia että esimerkiksi Sony on tuota Grand Gran Turismo, niin opettanut tietokonepelaajia pelaamaan kameran kuvan perusteella ja rat rattia kääntelemällä samalla lailla kuin tuota ihmispelaaja pelaa ja ne on päässyt oppinut tuota ajamaan autoa radalla suurin piirtein jo kilpailukykyisesti ihmisiin nähden. Tämä on myöskin tuota, tosia, että tätä, tällaisia voi olla vähän vaikea järjestää oikeassa reaalimaailmassa, eli nämä sitten tarvitsee jonkinlaisen simulaatioympäristön tai digital twinin tai vastaavan, missä tällaisia agenteja voidaan kouluttaa, jos ne ruvetaan jonkin enemmän teollisuus viemään, mutta tämä on sähän oma mielenkiintoinen tuota ala alueensa. Sitten me puhutaan datasta, niin sehän on itse asiassa tietoa jolla ei ole merkitystä eikä järjestystä. Tota, että se, että meillä on dataa, hirveät määrät näin, niin se tee meitä vielä kovin onnelliseksi. No siinä mielessä onnelliseksi, että meillä on sitä dataa, mutta me ei vielä, meillä ei ole vielä tietoa ollekaan sitä, tuota, mitä, mitä olisi kaivettu sitä datasta esille. Näin. Eli sitä pitää käsitellä jollain lailla, että me saadaan sitä tietoa pihalle. Ja Sehän voi tarkoittaa ihan vain jotain raporttien tekemistä, käppyröiden piirtämistä ja siitä asioiden päättelemistä. Tai tosiaan tekoälymallin kouluttamista sillä annetulla datalla ja siitä, tuota, ää, mihin, mihin, mihin tarkoitukseen se malli on sitten ikänä koulutettukaan, näin, niin se pysty, pitäisi pystyä antamaan meille vastauksia ää, haluttuun, haluttuun ongelmaan, tuota, kun sitä dataa syötetään. Me tuota, mennään tätä tuota datan käsittelyä myöhemmässä webinaarissa lähemmin lävitte, mutta näin tässä tällä tasolla. Ja yksi yksi tieto, asia, mikä on hyvä muistaa on, että koska tämä tosiaan on matematiikkaa pääasiassa, mistä, mistä, mistä me puhutaan näin, niin useimmiten näin, niin melkein kaikki tieto pitäisi saada muutettua numeriseen muotoon. Ja tuota, tämä siis tosia tarkoittaa sitä, että jos meillä on jotakin, esimerkiksi painomittauksia grammoista tuhansiin kiloihin, niin tuota, pääsääntöisesti, tuota noi, vaikka sanoin, että pitää puhua ympäripyöräisesti, mutta pääsääntöisesti näin, niin useimmat algoritmit eivät tykkää näistä isoista numeroiden vaihteluista, vaan ne huomattavasti tyytyväisempiä ja toimivat paremmin, jos se kaikki vaihtelu tapahtuu välillä esimerkiksi 0,1 tai miinus yksi, plus vähän tyyppisesti välillä. Harvempi malli ymmärtää myöskään mitään sanoista. Ja tosiaan sanat pitäisi jollain lailla numeroida. Esimerkiksi jos tota nyt sattuu olemaan tota työvaiheita, tai sorvausyrsintä, kokoonpano, niin tota sen sijaan, että sinne annetaan tekstit sisään, niin sinne annetaan numerot 1, 2, 3 työvaiheita vastaavaksi. Tai sitten, jos meillä on jonkinlaista muuta luokittelua, että on kuvia kissoista, koirista ja hevosista, niin tuota, se, me ei kerrota, se malli ei tiedä yhtään mitään siitä, että ensimmäinen luokka on kissa ja toinen luokka on koira, vaan sille pitää kertoa näin, että tyypillisesti, tyypillisesti on tuollainen manhot enkoidaus, mikä kertoo näin, että Ensimmäinen luo, että jos ensimmäinen luokka on ykkönen näin, niin tuota, sitten, että kuvassa, kuvassa on, on kissa, ja jos se on nolla, niin sitten se on jotain muuta kuin kissa, mutta se on todennäköisesti että tuota, joku toinen luokka on ykkönen, niin sitten se osuus, siihen kertoo, että mikä ei luokka siinä on sitten siinä kuvassa. Työkalut ja kirjastot auttavat tässä, Eli riippuen mitä työkaluja sattuu käyttämään näin, niin se saattaa piilottaa näitä yksityiskohtia. Että kun lukee esimerkiksi kuvia sisään näin, niin ei tarvitse itse käsin käydä pakosta purkamassa sieltä kuvasta yksittäisiä pikseleitä ja sitten jokaisesta pikselistä punaisen, vihreän ja sinisen arvoja, vaan tuota, ne yleensä sanoa että lataa kuva ja sen saa sitten tässä tuota, se muodossa, mikä saa syötettyä eteenpäin mallissa, koska sitä, tällaisia asioita tehdään niin paljon. Ää, mulla ei valitettavasti ole komikaan hyviä esimerkkejä mistään varsinaisesta työkalusta. Kaikki vähän se, se ohjelmointikirjastoja. Ja, mutta tuota, jos nyt sitten löytyy joku kaupallinen tuote, niin todennäköisesti se on tehty sellaiseksi, että sille, sille sitten asioita saa syöttää vähän vapaamassa muodossa. Ja se piilottaa tämän muunnoksen sitten tuota, teitä käyttäjinä. Mikä sitten on, on, on oikea esitystapa? Niin se, mikä riippuu siitä, on, minkälaista dataa teillä on ja minkälaista lopputulosta te odotatte sieltä saavanne pihalle. Esimerkiksi tuota, jos te laitatte tuota, kuvia sisään ja saatte sieltä kellonajan kellon pihalle, niin tuota, jos oletetaan, että kuvissa on kello, kellona, kellonaikoja, että haluatte sen numerisen tietona pihalle sen, että hän se kello mahtaa se osoittaa, niin, tuota, Siihen on monta ratkaisuutta. Te teillä voi olla että tulee pihalle tuota, tunnit ja minuutit luokiteltuna. Että teillä on 12, 12 ulostuloa, josta joku, joku, joku on ykkönen silloin, mutta mikä tunti on kyseessä. Teillä voi olla, että se antaa sen sieltä päivän minuutteina pihalle skaalattuna noulosta ykköseen. Sitten te saatte sieltä luvun 0 ja teidän pitää kertoa se sitten, mikä nyt on, 12 kertaa 24, 24 kertaa 60, niin tuota, sitten te saatte tietää, että monesko minuutti on menossa ja siitä päätellä kellona. Mutta tämä tosiaan riippuu ihan siitä, että mitä te olette tekemässä ja minkälaista dataa teillä on, että mikä on sitten se lopullinen oikea esitystapa sille datalle. Siihen tämä, on, tämä on niitä asioita, mikä ei ole yhtä oikeaa vastausta. No mistä data löytyy? Toivon mukaan teidän yrityksenne omista laitteista tai laitteet kerää dataa. järjestämät ERPit ja muut vastaavat näin, niissä on paljon dataa sisällä. Ja toivon mukaan te saatte sen datan pihalle, että sitä pystyy käyttämään. Mutta jos lähdetään täysin tyhjältä pöydältä ja ei ole tuota mitään olemassa olevaa dataa, avoin data on yksi vaihtoehto, mitä pystyy, mitä pystyy käyttämään. Tarkoittaa siis tällaista vapaasti kaikkien saatavilla olevaa dataa. Se tulee yleensä julkisilta toimijoilta, mutta myös yksityisiltä instansseilta, ne, jotka keräävät tällaisia datasettejä ja julkaisevat niitä kaikkien käyttöön. Esimerkkinä tuossa mulla on fintrafikilta saamaan teidän tilanteen ilmatieteen laitokselta säähavaintoja, ennusteita ja muistaakseni historiatietoakin näin. Helsingin seudun joukkoliikenteestä löytyy tuota bussien sijainnit reaaliajassa, niiden, ää, bussipysäkkien koordinaatit ja aikataulut saa haettua sieltä ja niitä pystyy sitten käyttämään omassa datassa. Sitten tuota, tuollaisesta avoidata.fi-portaalista löytyy vähän niin tuota listaa ja muuta, minkälaista avoita dataa Suomessa on saatavilla. EU-ta löytyy sitten omat, omat tilastonsa unionin tilanteesta. Tänään me tosiaan katsotaan tällaista autoveron innakointidemoa, joka tosiaan käyttää avoin verottajalta. verottajalta. Öö, verottajalla on tosiaan kaikki autoveropäätökset löytyy suoraan, ne saa haettua Excel-muodossa niiden sivuilta. Ja jos olet tuomassa autoa Suomeen niin ne voi, niitä voi käydä sieltä kahlaamassa läpi näin. Ja ettei, tiedä että mikä olisi vastaavan. Minkälaisia päätöksiä tällaista automalleista on tähän mennessä tehty. Öö. Valitettavasti nämä excelit on vuosikohtaisia. Ja jokaiselle kuukaudelle on siellä Excelissä oma täppänsä näin. Ja se on aika manuaalinen kahlaus sitä, kun sitä lähtee sieltä hakemaan ollenkaan läpi näin. Niin tässä demossa me ollaan nyt tehty tällainen käyttö liittymä ja datalle. Tota, tämä lukee sen verottajan tiedot. Tiedot sisäänsä ja täältä pystyy sitten valittamaan valmistajan ja mallin, ja tämä etsii kaikista ekseleistä ne päätökset sisäänsä ja tekee. Ja käyttämällä, tämä helpottaa sitä kahlaamista, saa järjestää taulukkoa läpi miten lystää. Ja käyttämällä kilometrimäärää, auton ikää, Silloin kun tuota, se on, ää, päätös on tehty ja teho, teho, motri, tehoa hyväksensä, niin tämä laskee tällaisen kulmakertoimien tälle punaiselle viivalle. Toisaalta keskimääräinen verotusarvo sitten, mikä tuota, tälle A3 nyt löytyy. Se, se myöskin tuota, painottaa uudempia päätöksiä jonkin verran. Ja tuota, <köhö> näin sitten säätämällä näin, niin tuota, voi etsiä, niin kun, että jos mun auto onkin vähän vanhempi, niin tämä ei löytää täältä, ton, mikä sen ton verotusarvo tulisi olemaankaan näin. Ja tulostaa sen tänne, tänne mistä voi vähän ihme, ihme, ihmetellä. Niin tuota, sit, että ottaa, jos me otetaan täältä joku vähän harvinaisempi auto. Jos tota data on hyvin vähän saatavilla, niin tällaisesta nyt ei kannata mitään ennustettaja, edes arvata ruveta tekemäänkään kolmen esimerkin pohjalta, mutta sitten taas otetaan joku Honda Civic, niin niitä jo <köhö> löytyy, löytyy jonkin verran enemmän. Tämä nyt on tällainen ää, demo tosiaan, mikä käyttää tämmöistä ehkä yksinkertaisinta esimerkkiä koneoppimisesta tollasta, muutaman muuttujan arvoa tuohon tuota, tuon viimakulmakertoimen laskemiseen ja samaten tuon, tuon verotusarvojen ennakoimiseen. Ja tosiaan tällainen, että mitä tosiaan, niin näinkin pelkästään tällä parilla Excelillä, mitkä saa netistä haettua näin, niin saa, saa tehtyä tämmöisen esimerkin. Tämä lähdekoodi löytyy GitHubista, Seamkin repositoitioiden tunnuksen alta. Täältä löytyy tosiaan lähdekoodit ladattavissa näitä, mitä voi hakea, ja myöskin asennusohjeet, kuinka tätä ohjelmaa käytetään, niin löytyy tuota täältä GitHub-sivuilta. Ja sitten kun tuota alkaa kiinnostaa enemmän, niin tuota, täältä voi käydä lukemassa tämän lähdekoodin ja kuinka tämä ohjelma toimii. Tuossa on dataluentaa sisään, kuinka ne Excelit luetaan sisään, mitä niillä tehdään. Siellä on jonkin verran siivoamista, koska tota, eri vuosina on ollut, verottaja on merkinnyt taulukkoon asioita eri lailla, niin tota, sitä pitää jonkin verran siivota ennen kuin sitä, se data on käytettävissä järkevästi. Ja tota, tuossa periaatteessa on se koko koneoppimistehtävä. Te, Tämä ensimmäinen osa tästä, tästä on pelkästään sitä, että miten se data valikoidaan sitä opettamista varten. Ja tuosta muutamalla komennolla näin, niin tuota, me saadaan tuota, tämä malli opetettua. Ja se palauttaa sitten tuota selaimelle tuota, ar arvot takaisin. Mutta näihin tutustumalla näin, niin toivon mukaan pääsee itsekin kerrylämään, että kuinka, kuinka tällaisia, tällaisia esimerkkejä tääkökulmasta kuinka voi, voi, voi tehdä tämmöisiä tuota, omaan käyttöön koneoppimista käyttäviä yksinkertaisia ohjelmia. Tämän päivän agenda alkaa loppumaan siinä. hankkeen sivut löytyy tuolinkin takaa. QR-koodi vie sinne myöskin suoraan. Ja sieltä löytyy linkit näihin kaikkiin webinaareihin, sitten kun on tehty, julkaistu ja myöskin noihin kaikkiin demoihin löytyy linkit tuota sivujen takaa. Kiitos kuulemisesta ja toivon mukaan tämä on auttanut teitä eteenpäin tekoälyn ihmeellisessä maailmassa.